جالس وراسي فيه وجاس وفكاء جالس وراسي فيه وجاس وفكاء والقلب مشتاق والرحله بعيدة، نسائر الدنيا على كف الاقدار ساعة تسائرنا وساعة عنيد هذا الزمن ماضي بالفعل دواء وربك يقدرنا على ما يريد والقلب ما ينسى ولو صار ما صار والحب يبقى في مجاري وريد القرب جنه والمفارق كم والوصول خلاق الحياه